Interrogatives, ai ai, exclamatives, com, com, interrogatives, ai ai, exclamatives. I quina fam que tinc, i quina són també, mai no podrem dir què, si vos dir quin fred fa. Quin quina, quines dins quin, quina, quines quins, quin, quina, quines quins, quin, quina, quines quins, com, com, interrogatives. este en nostre València el quin que és un fana